Νίκος Νικολέρας Είσαστε συντονισμένοι Στη πιο ερωτική φωλιά των FM Καλώς ήλθατε Στο πλοίο της αγάπης Όπου η jazz Συναντά Τα blues Τη soul Τη σοφίστη Και φυσικά Την ad contemporary R&B Μόλις ακούσαμε τη Μόνα Λίζα, αν μου επιτρέπετε, Τη σύγχρονης μελοποιημένης ποίησης. Έναν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ύμνο που προκάλεσε παράζατη διάσεων και συγκλώνησε κοινών κριτικούς. Τα δύο πράγματα του Ευγένειου Βύρητου, του επιφανέστερου πλην μοναδικού εκπροσώπου και θεμελιωτή του υπερεαλιστικού. ...πραγματιστικού ρομαντισμού. Να καλωσορίσουμε στο πλατό της εκπομπή μας... ...τον παγκοσμίου φήμις νεολογοτέχνη... ...Γιουτζίν Μπαϊρούτ. Καλησπαιρίζω την αυτού μεγαλειότητα των ΕΦΕ... ...ευχαριστώ και ανταποδίδω τα υπέργα λόγια σου. <laughs> Νιώθω υπέρ με την ...που βρίσκομαι απόψε πλησίες σου, Νικόνα. Η τιμή είναι δική μου, Γιουτζίν. Μπορώ να σε λέω, Γιουτζίν, έτσι. Ούτω ή άλλω, έχω συνηθίσει να μεγαλωσονούνται ούτω τρόπο. Όπω άρεσε η γονή, γνωρίζει τη Σοβόνη σε μια από τι πλέον κατάμεσε διαλέκεις μου, mm -hmm. το ταπεινό και καταφωνημένο αναγνωστικό μου κοινό, μέσα σε μια απερίγραπτη φενίτιδα ενθουσιασμού, μου απέδωσε την εν λόγω προθυμία. Let's go to the chase, kids. Give it a little bit Τι είναι αυτό που έχει είναι Του αληθεί το λόγο. Με τη διαπίστωση αυτή καταπιάνεται το άσμα που λίγο ακούσαμε. Α, μίλησε μα για την γελμίκα τη σύγχρονη λογοτεχνία. Όπω προείπα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπω απλώ θα έχει αντιληφθεί, ολόκληρο το συγγραφικό μου έργο ομφαλοσκοπεί στην ομοθελιακά δουλειοκρατή φύση τη γυναίκα. Με συγχωρείτε, κοτσί μου που σε διακόπτω, αλλά θα έλεγα. Πω μόλι εξέφερε μια πολύ σκληρή και ενδεχομένω προκλητική δήλωση, Δεν το παγώνει, Νίκο. μου, αλλά είμαι κάθετο επί του θέματο και δεν πρόκειται να κατοχθώσει να μου αλλάξει τη γνώμη ούτε πράγμα. Εξάλλου, όπω μα παραθέτει η Αγία Αγαπή, τα πράγματα οφείλουν την ύπαρξή του στον άνδρα. Και όπω το εγώ, η αποστολή του είναι προδιαγεγραμμένη. Δηλαδή, τι δηλαδή, Νίκο μου να υποταφθούν τον ένα και μοναδικό φίλο και να του προσφέρουν αφήνω το τα εγώ του εγώ του. τι αλλά ο Φραγκίσκος, ο αγαπητός μου Φραγκίσκος, με ειδοποιεί από το κοντρόλ πως έχουμε στη γραμμή μια αφοσιωμένη επιβαίνουσα του πλοίου μας που επιθυμεί να παρέμβει. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, εύθερια υπαρξή. Είσαι στον αέρα. Το ονοματάκι σου. <Καλησπέρα> Κολέρα μου, με λένε Βυργινία και καλό από το κέντρο διαστήματο. Χάρηκα, Βυργινία, ε, υπέρ του ε, ε, Μιλήσε μα, τι, τι θα επιθυμούσε να μοιραστεί μαζί μα, αγάπη μου. Άκου, Νικολέρα μου, γνωρίζει πω έχω μεγάλη αδυναμία, αλλά σήμερα είμαι έξω φρενών και θα σου πω γιατί. Γιατί δίνει λόγο και φωνή σε αυτό το κατάπτυστο πολέμιο του γυναικείου κινήματο ε, ε, ε. στον άνθρωπο που έχει αποβεβάσει μέχρι και <χι> <χι> <χι> Καλησπέρα και από μένα, παιχνιδιά. Αρχικά, δηλώνω ένοχο όσον αφορά τον τρόπο συμπεριφορά συνεφο μου απέναντι στο πράγμα που ονομάζω μάνα μου. Κατά δεύτερον, δεν δέχομαι από κανένα τσόλι με τάφη να μου ανοίγει το στόμα και πόσο μάλλον να υψώνει τη φωνή του μπροστά στο αγγελικά πλασμένο πρόσωπό μου. Αντιγραμμίσω λοιπόν, αλλά να σε εξηγήσω σε μια σεγινά όμορφο, ποιο θα σου κάτσει <χι> το γυμνοσάλε αυτή τη μουύρι. Κουπίδι με πόδια! Εh, αγάπη μου γλυκιά, μην πέφτει στο επίπεδο του. Θα, θα σε παρακαλούσα ε. θερμά να μη βρίσκε. Μα ακούν και νεαρέ κορασίδε. Συντοχή στο τοχείο, γαμαλάκι, στο μέση που το καλοπιάνει κιόλα το χοπί του ανδρικού φίλου. Φίλα καλά. Κλείτο αλλιώ από φωγό. Δεν ξέρει πόσο θα βλάψει αυτό. Την απογαματικότητά σου. Θα σε παρακαλούσα να ανακαλέσει πάρα αυτά. Ζήτα αμέσω συγγνώμη στο υπέροχο αυτό κορίτσι. <συκλή> <συκλή> <συκλή> Είχατε επέκταση σε ολόκληρο τον γυναικείο πληθυσμό που τόσο αγαπώ Καθώ έχω στην άλλη γραμμή τον εισαγγελέα Μια δικογραφία να σου ετοιμάζει με το συπάθιο. Νικολέρα μου, το κέντρο διερωτήμα και εγώ προσωπικά mm -hmm. σε με θερμά <ΣΣ2> Να είσαι σίγουρος πως θα σε ανταμείψουμε για τη γενέα στοποθέτηση Θα σα περιμένω στο καμαρίνι μου νεράιδα μου Καλώς. Σου ζητώ συγγνώμη, σαν άντρα προς πράγμα. Δεν είχα καμία πρόθεση να προσβάλλω το γυναικείο φίλο, παρά μόνο να το εξάγω. Θα προσπαθήσω να επανορθώσω με το άσμα που θα ακολουθήσει. Ταξιδιάρες ψυχές και παθιασμένοι εράστες της εκποπής μας, συντονιστείτε και απολάψτε με συνοδεία σκότς τον ήλιο στο σελινόφως. Γεια σου Περγινία.